Liker du å omgås mennesker, och lik å jobbe med tall og analyse, kan dette være utdanningen for deg. Som student på masterprogrammet i regnskap på Hanesøy skole Nøyar, får du en utdanning som gir bred kompetanse som er etterspurt i mange bransjer, også innenfor det väldigt aktuelle temaet bærekraft. Studier også har anledning til å opprette egen revisjons- eller regnskapsvirksomhet du har fått godkjennelse som revisuell regnskapsfører. I tillegg får du sivilekonom som vil masterstudie i økonomianministrasjon. Vi er en av få norske handelshøgskoler med en internasjonal akkreditering. Studerer du oss, får du en anerkjent utdanning av høy kvalitet. Master i regnskap og revisjon dekker utdanningskravet for å bli statsautosivt revisor og autorisert regnskapsfører. Men kvalifiserer også for andre stillinger som krever en dypere forretnings- og regnskapsforståelse. Masterutdanning og statsautosivt er som oftest et krav for å få eller bli partner i et revisjonsselskap. Med en mastergrad i regnskap og revisjon får du samtidig en solid plattform for lederstilling innenfor næringsliv, finans eller offentlig forvaltning. Aktuelle stillinger kan være mange. Det kan være regnskapssjef, økonomisjef, finanssjef, kontroller, internrevisor eller leder, næring, bankfinans finans eller lignende. Undervisningen er variert. Det er blant annet forelesninger, det er gruppearbeid, selvstudier og presentasjoner. Og i tillegg så kommer du tett på både forelesere og medesendte, noe som bidrar til et godt læringsmiljø. Du kan engasjere deg i mye gøy ved siden av studiene, som for exempel i Mercurius, som er linjeforeningen til økonomistudentene ved Handelshøyskolen UiA. Det arrangeres også mange faglige og sosiale arrangement, for eksempel bedriftspresentasjoner, karrieredager, festivaler og konserter. Fra studiene på Handelshøyskolen har jeg fått en kompetanse og en titel som er ettertraktet i arbeidslivet. Jeg har fått mange gode venner og ett stort nettverk. Hvis du har lyst på de beste jobbene i en regnskap, økonomi eller revision så anbefaler jeg deg å ta masteren ved Handelshøyskolen på øya.